السلام عليكم ازيكم يا شباب معاكم محمد اشرف من تيم اناثمان ما كنتش حابب اول فيديو على القناه يكون كده بس كان لازم ننزل الكفر ده بسرعه اول امبارح يعود او اعذروني هقول دينيو عشان نتعود عليه كده نزل تراك اسمه كوبر بعدها باقل من يوم واحد اسمه فارس نزل التراك بصوته قال ان التراك ده بتاعه وان دينيو ملوش حق فيه وان فارس دوت اتضحك عليه قام فريد نزل بوست بيقول فيه ان اللي شرب حاجه هيحاسب عليها ونزل بوست تاني بيقول ان الحوار ده كله بسبب الفلوس وقدامكم طبعا السكرين طيب تعالوا نعرف تفاصيل الحوار ده بعد الانترو اللي جاي مبدئيا الكلام ده نقلا عن فارس صاحب المشكله ودينيو ما اي تصريح عن الكلام ده لحد دلوقتي فارس بيقول ان هو اتصل بدينيو علشان يساعده في التراك ودينيو ما مع العلم ان الاثنين بينهم معرفه قديمه فارس طلب منه مساعده مش فيه ودينيو طلب منه مبلغ معين وفارس فاصل معاه وفي الاخر اتفقوا على مبلغ ودينيو ساعده في كتابه التراك وفارس هو اللي كاتب اغلب التراك على حد علمي وتقريبا الفيرس الثاني من التراك كله فارس كلم دينيو علشان يشوف التراك خلص ولا لا وقال له ان هو خلصان وواقف عليك وروح استلمه بس سيب الفلوس لفريد ودا فريد برضه بالكلام فريد ما رضيش يسلم فارس التراك قبل ما يديله فلوس الفلوس وقال ان دينيو قال له كده ومسكوا في بعض وكانوا هيتخانقوا فارس كان متعشم في دينيو عشم كبير بس ظهر له ان دينيو كل همه الفلوس وبس اتفقوا في الاخر ان فارس يديله 750 جنيه دلوقتي والباقي هيديه له لما يسافر على فودافون كاش ففريد سلمه التراك فارس اتاخر شويه في الفلوس الباقيه وكان بيجهز كليب للتراك فجاه لقى دينيو نزل التراك بتاعه بدون صابق انذار فده بقى ملخص الحوار وده الفيديو اللي طلع فيه فارس بيحكي فيه المشكله كلها السلام عليكم <تصفيق> انا فارس أه، اللي عامل تراك كبار مع دنيو كان مساعدني فيه عشان انا كنت لسه اما من رايي الشخصي ان دينيو محبش يحصل زي زمان وحوار ويجز وانه يطلع ناس في الاخر بس للاسف الحركه دي وحشه قوي ان يعني راجل تعرف في التراك واول مره يسجل وياف قدام مايك ويقدم حاجه وكان عايز يقدم حاجه كبيره في السين ايا كان السبب ما ينفع دينيو ينزل التراك طالما في اتفاق من بدري والموضوع مش فرد دراعه وخلاص وليش حاجة يحاسب عليها اخلاقا واحتراما للسين المصري كان المفروض دينيو يكلمه الاول حتى على الاقل خصوصا ان فارس دفع جزء من المبلغ اتمنى دينيو يطلع يرد على الكلام ده ويقول اللي عنده لان اللي حصل ده مش حاجة وفي الاخر احب اوجه ان دينيو مش صغير في الصين وحاجه كبيره جدا وناس كتير قوي زعلت وانا منهم لما اعتزل فتره وناس كتير قوي قوي فرحت لما رجع خصوصا ان هو رجع بشكل جديد وباسم جديد واللي هو ياقوت اتمنى دينيو او ياقوت يرد لي ان هو حاجه كبيره بالنسبه لنا لو حابب تنضم لتيم راب ماب وعندك فكره فيديوهات هتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن خش بعد فكرتك وهنرد عليك في اسرع وقت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتستنوا منا سلسله اعرف راب اللي هتعرفك كل حاجه عن الراب من الالف للياء وسلسله نجم جديد اللي بيها بندي دي شاوت اوت للناس اللي بيقرابوا حلو ولسه ما خدوش حقهم، كان معاكم مو اشرف من تيم راب ماب. السلام عليكم. <تصفيق> انا فارس اللي عامل تراك كبار مع دنيو كان مساعدني فيه عشان انا كنت لسه فيه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ندفع فلوس التراك ده. ورحت استلمته ومشيت. كان الرجل ده عايز يزود عليا وضحك عليا في مزيكا وضحك عليا في حاجات وانا كنت عامله ان هو راجل بيساعدني وراجل صاحبي من زمان وكنت من زمان من عجل من ألفين وعشرة أو ألفين و وهو بلاك واخترت انه يساعدني وعشنا مع بعض حبة وقابلنا بعض ونزلنا وقعدنا وكتبنا والحمد لله يعني هو عامة التراك كده مش فارق خالص يعني والله العظيم مش فارق خالص نهائي بس كل الموضوع بس ان انا مستغرب كميه الناس الغريبه اللي بتخش تقول اي حاجه مجرد بس ان هي ممكن تكون سمعت له تركنا حلوين هو بجد انسان جامد وانا مبقولش ان هو مش جامد في, في الشغل بتاعه بس شخصيه صعبه جدا وبجد انا ربنا كانه ده ده ده ان انا اعامة وانا استغرب دي ده بلا انا ولا فريق لي ترك بجد والله العظيم انا ممكن اسام من بكره عشان والله اش اللي أنا اصلا عايز اخش المجال ده اصلا بشكل معين وترك كان يتصور وفي حاجات تثبت ده أنه اصلا كان هيطلع معي في التراك وبيقول لي على الاوتفيتس بس ده اللي كان مرام انا مش عارف بصراحه هو ليه بيعمل معي كده وهو ممكن يكون التراك جامد وهو ضايف معي فيه وفي الفلوهات وبتاع وكل حاجه من الحاجات دي انا اصلا ده مش مش مجالي يعني. بس انا ما عبيته بقى في المجال ده انا اه انا كلمت مع صاحبي انا ما بكلمه اصلا هو صاحبي انا ما حدش بيساعدني بفلوس انا ما بردوش بده اصلا انا مش صفقة كل الموضوع ان بجد انا لقيت ان هو خلاص شاب ما لوش دخل غير ده فانا اكيد يعني طالما هو شغله وراجل عاد يعني معايا فانا نفس الوقت اعمل كده مش عشان فلوس ومش عشان انا اجيب حاجه بالفلوس انا اقسم بالله ما كنت هنزل التراك اصلا عليه اسم دينيوم مش عشان حاجه عشان هو ما يتضايقش عشان انا لسه بادئ يعني ده ده كان في دماغي لروح تستاذين و رضا ما ردوش خلاص يعني عشان ما زنقوش او دايق بحاجه انا مش عايزها تبقى موجوده رحنا لفريد واستلمت منه ودفعت فلوس ومشيت الا 500 جنيه اللي هو كان عايزهم مني زياده والمشكله كلها على 500 جنيه واكيد اللي يعرفني او اللي هيشوفني او اللي ممكن يسمع عني عارف ان اكيد مش 500 جنيه اللي هتخليني اعمل كل ده في نفسي والله الواحد هو اللي شاهد والله العظيم تلاتة والله العظيم تلاتة أنا سايف فلوس وصارف و... وكنت بصور ودمر كل حاجة و... وخلاص <تصفيق> أنا مش مش هقول حاجة غير إن بجد حسب ربنا الوكيل والله والله هو كان معايا في الفيديو اللي كان نازل النت ده أصلا كان بيفكني عشان أنا أول مرة أقف قدام مايك في حياتي أول مرة أخش استوديو وكان أخدني فريد على فريد إن هو صعب وطلع إن هما الاثنين أصلا بيزنقوني عشان لما يزودوا الفلوس فريد منه فيزنقني أنا في حوار الفلوس ده لغاية ما كلمت ديني وأنا هناك يا صاحبي أنا معايا ناس ماينفعش أفضل واقف كده أنا هسيبلك كذا وهبقى أنزل أديلك كذا كلمته بعديها يا باشا ممكن تفهمني أنا هديك فلوس على أساس ايه هي كده ومش هي كده ومش هي كده رح مكلم صاحبي وأنا هسجل التراك ب... بإسمي في الشهر العقاري وبتاع فراح صاحبي مكلمني قلتله يا عم يغمن اللي هعمله وخلاص أكيد يعني مش هيدورني بس اكيد مش هينزل يعني انا اقسم بالله ما جاف بالي مليون يعني ولا واحد في المية حتى ان انا ممكن اشوف التراك ده اصلا حد تاني مغنيه مش عشان حاجه عشان انا بنيت حاجات عليه كتير يعني وبرده دي مش شخصيتي وانا حاسس ان انا بعمل حاجات غريبه يعني انا حطيت نفسي في في, في موقف انا مش مش حابه وانا اصلا ما كنتش عايشه ولا كنت هعيشه ولا كانت دي حياتي بس اديني اتحطيت وفي اقل من ثانيه لقيت ان التراك نزل اصحابي بيقولوا يالله يلا ارفع بسرعه عشان نستفهم إن انت اصلا هو صاحب التراك ونزلت التراك وحاولت على قد ما اقدر واصحابي متزعلهم عشان كانوا سامعين التراك بقالهم كتير كتير مع احترامي انا معايا التراك هنقلبها ومعايا التراك الحال من من كتير من شهر واحد والله العظيم ما سمعته البني ادم عشان هو ما يتضايقش عشان هو قال لي بالله عليك ما تسمعوا حد عشان ما خلصش وانا عايز ياجر فيلا واجرت وروح والناس مش عارف عملوا مشاكل وكان عايز يصور هنقلبها في فيلا و... وأنا الأوف وموجود كله بس طب وبعدين طيب يعني أنا أنا عايز أعرف اللي بينزله وفريد اللي نزل ده و... حسبي الله أمر الوكيل بجد في كل كلمة أنا بجد كان فاضل 500 جنيه تخيل أنا فاضللي 500 جنيه وكان التراك ده هيبقى بتاعنا زي ما فجأة الناس كلها دلوقتي بتأمن أن فاهم ياقوت هو اللي عمل كده وهو الفاجر وهو اللي لا يا عم لا أنا تعبت في دين أمه انا كفرت اقولي طيب ولا اصلا ده مش هياثر فيها لان انا اصلا دي مش حياتي ولا هفضل فيها اللي مني ممكن شوفه الموضوع ده غريب شوية معايا بس انا ما انا مش متضايق و... ويا رب تبقى فاتحة خير انا عندي أحسن من كده بكتير وكده كده اللي جاي بقى احسن ربنا اللي علم وربنا اللي شايف وانا مش عايز حاجة غير ان ربنا بس هو اللي هو اللي يشوف انا انا انا استهيلي من بعد اللي حصل ده انا مش هطول اكتر من كده بس والله العظيم انا بقول الحق الله شاهد وانا مش هتكلم في كلمه اكتر من كده هيظهر حاجه هيطلع حاجه وحياه ربنا انا اقسم بديني ولا نيتي اصلا حاجه لا لا دعوه اصلا بقله السكان دي ربنا اللي شايف بقى وخلاص وعادي